Люди в черзі чекають можливості отримати гуманітарну допомогу від благодійних організацій. Місцевими їх в населеному пункті залишилося менше двох сотень. Потрібна підтримка, говорить Людмила. Вдячні за все. Нам живеться дають нам пайки. Слава Богу. Живеться нам Часто нас стріляють. Виходимо сюди. Нас біда. Андрій – депутат громади, до якої входить село, і представник волонтерської організації «Джавелін». Роздає гумдопомогу за списками. Хліб возять зі столиці. У нас, на сьогодні у нас біля 200 чоловік в селі знаходиться. Власне, стільки хліба ми роздали. Хліби на руки, також консерва в руки. Хліб ми роздаємо двічі на тиждень, який отримуємо наразі від ООН, від Київського хлібзаводу. Георгій – волонтер ФОЮА. Не приїжджав сюди з літа. Зараз привіз пакунки вагою близько 10 кілограмів кожен. За час повномасштабної війни з ГУМ допомогою об'їздив близько двох десятків сіл. Сьогодні було роздано порядка 120 продуктових наборів і близько двох ящиків привезено покривало і одеяло. В Фронтову зону почали повернутися люди, що усугубляє положення в плані гуманітарної допомоги. На даний період у ну, Новомиколаївсі проживає 195 жителів. Зруйновано у нас повністю 5 будинків і часткова руйнація спостерігається в 80 будинках. Наразі в селі немає світла та зв'язку. Представники місцевої влади разом з волонтерами намагаються забезпечити людей продуктами та необхідними матеріалами для підготовки до зими. До початку повномасштабної війни в селі проживало близько 1200 людей. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.